v na restoráne bilo ho Some, Krucajce, že by sebe dlho pamätali, jak s múžami šumne tancovali. Že by sebe dlho pamätali, jak s múžami šumne tancovali. Ďakujem Družbové Po nich si rítujú V podružičky Len